تا تا تا تا شيكو بربيانن باركين لا لا ميغو كور نركادو ما الواقع واقع مريم يما بس خدي الازناق كان مي ناقص في شباتني الواليده يوم يحفظو لي برضه انا بخيل كان حبو رجال خاطينك جنب الميده بلاد غير المعقول شوف الهضره زايله الزايدة شليالي واسئله فراسي كدور غير بطيب او يشوفني موده مكو يا البحري ديني بلاد ملو بلاد غالي مع راسو غراب لغا بالحيز قلبو دي هاني عايش حياتي بيز بلاد عندي بالي غالي باع رصو خيز هاك حاجة ماشي ديالي لحست فيكم بيز طالع بطوبة بطوبة وفاقلي وصلو غا بالحيز طالع روح قلب دي هاني ، عايش حياتي بيز عند حبابي عزيز براني راهو هنا سدي راهو قرعه بلويد الشغيد بحكم وريد الوريد رياض الشيت ناسي ناس يلاقي مازر مطحناش في البيت قال حتى الزب وجبوك عدو قتلال كان خافو من الرب فاكتر بوليسي إيه ما يهود خاطينا في عيشه لهم فالاسراء منعود ملعون نعمه في فلسطينه سكن الدوده تقعد صافي النوده دماغ في الفوضى